Tota la meva vida havia cregut que sabia alguna cosa. Després va arribar un dia estrany i em vaig adonar que no sabia res. Abril és el mes més cruel. Em donar exercits per primera vegada fa un any. Fixa't-hi. Aquell cadàver que plantares l'any passat al teu jardí ha començat a germinar. Flori l'anguany! El meu cosi em va portar en trineu. I vaig tenir por. No recordes res? Recorda aquelles perles que foren els seus ulls. Diantra, que l'individu ho sap escriure. Estic content que hagi acabat. I jo, Tiresias, ja havia patit abans tot això, que ha passat en aquest mateix sofà o llit. Jo, que he estat assegut a Teves de arran de la morada i he caminat entre el més bas dels molts. Atorgo un últim vesc con descendent i a les cerca el seu camí per l'escala fosca. Ella es gira, i es mira un instant al mirall Apenes conscient de la pertença del seu amant Ha resistit tota mena de tentacions sexuals per a poder veure del sang Després del que havia succeït, ell va plorar Atenes Alexandria, Viena Almenys hi hagués aigua entre la roca ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki Aquel que vivia, ara ja és mort. Nosaltres que vivíem, ara ens estem morint. Amb un pacte de paciència.